اهلا بكم وحلو يكون في قناه كراميل ففيديو اليوم فيديو منوع حبيت نشارك معكم يعني واحد قصه حقيقيه يعني فائده فائده بما اننا في اخر السنه فممكن تكون هذه هدي هديه هديه, هديه لي وليكم فبقوا معايا الى اخر فيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك هكذا يوصل لاكبر قدر من الناس كبروا الشاشه واستمتعوا بالمشاهده هذا الفيديو هو يكون اخر فيديو بالنسبه لهذه السنه لانه من بعد يومين يكون عام جديد فكل عام وانتم بالف خير القصه اللي شغلت معكم واحد السيد او واحد الرجل قرر انه ياخد فقط تجربه العسل على الريق وكيف أثر على حياته بشكل كبير كيقسم وكيقول والله أن هذا كلام جربو بشكل شخصي هو الوحيد اللي كيقول هذا الكلام هذا ولكن أي شخص قاب بنفس التجربة كيبدأ الكلام دياله وكيقول أنه يعني أن كيشهد الله أن هذا الكلام حقيقي ويقسم بالله أنه كلام حقيقي وأنه جربوا لمدة ثلاث سنوات شاف نتائج العسل على الرق وحب أنه غادي قال كان عنده مشكل بما أن أكلنا حنا العرب عموما مش صحي أكل يعني فيه مقليات أكتر فيه سكريات أكتر دائما كان عنده مشكل في المعدة يعني كانت عنده مشاكل بواحد كبير واحد مرة سمع او الصديق ديالو نصحوه ان الحل هو في العسل على الريق يعني ما كانش متاكد من المعلومه قال نجربها على كل حال كانت النتيجه مزيانه نستمر عليها فكان مزيانه يعني هو اصلا شيء طبيعي أول شيء قال أنه مشى عند شخص ثقة يعني هو متأكد أنه كيبال عسل طبيعي يطلب منه آه يعني عسل مناسب على الريق، أول نصيحة نصحوه نصحوه أنه ياخذ عسل السدر أو السدر الشراء على كل حل كان يعني مش متيقن ولم تأكد أصلاً أن تكون نتيجة أو ما تكونش نتيجة شرع احتو حدا, س... حدا حدا سرير كذا هكذا كل ما يفيق ياخذ ملعقة أو ملعقتين قال من أول يوم والله العظيم حس بالفعل على مستوى المعلم استمر عليه كل صباح من بعد ثلاث أسابيع رجعت عنده عادة يعني في أي مكان يحط في العسل دائما لما يفتح عينه أول فكرة هو أنه يخل العسل قال أنه يعني من بعد أول شهر بدك يحس بفرق كبير قال أغلب الناس يحسوا بالفرق يعني في أول شهر أو في ثاني شهر إلا القلة من الناس اللي تكون عنهم مشاكل اللي تكون عنهم صعوبة أنهم غادي يحسوا بهذا الفرق هذا ولكن أغلب الناس يعني يحسوا بالفرق قال هو أنه في الأول شهر حس أن مشاكل المعدة اختفت تماماً الغازات اختفوا الحموضه اختفت يعني أي حاجة متعلقه بالهضم اختفت بشكل كبير وقال انه في البداية قال هو فقط من اجل الهضم والمعيدة ولكن شاف باللي عنده اثار كبيرة على جوانب خلاص. قال انه رجعت عنده مناعة قوية ما شاء الله قال سابقا لما كي يتغير الجو كي يمرد لما كي لشي بلد اخور او مدينة اخرى في تبدع عليه الجو او المكان كي يمرد مباشرة عنده الم في الحرق كيتأثر بت... يعني بتغير الجو بواحد الشكل كبير قال لما بدا يأخذ العسل على الريق قال والله ولا مرة حسيت أو مرضت بنفس الأمراض اللي كنت كنمرض بها سابقا وأثرت أيضا عليه قال كنت متفاجئ كان كيعاني من الأرق قال لي يأخذ معلقه قبل النوم كتقديروا على الارق تماما مع وغادي يشرب نفس الوقت بزاف من الماء بزاف ديال مع ملعقه من العسل الطبيعي الصافي هذا آه كيقدروا على الارق تماما وفي الاخير قال يعني يعني كاينين فوائد كثيره كثيره كثيره ولكن هو كيقول يعني غير الاشياء اللي كان اثرها واضح عليه بشكل كبير وليما كانش كيتوقع أصلا فقال أن والله العسل كان أفضل قرار تأخذ في حياته على مستوى الصحة وقال والله أنه كيشهد أن هذا كلامه هو وأنه أجربه وأن الله على ما يقول فيه بس <تصفيق> طريقه لاخذ العسل على الريق <تصفيق> يعني اول شيء يعني قبل ما ناخذوا عسل على الريق ناخذوا كوب من ماء دافئ شويه سخون ونشربوه على الريق هكذا كيغسل الكبد وكيغسل جسمنا من الداخل يعني خصوصا انه كيكون فارغ يعني هذه من اهم الاشياء وكتأثر علينا بشكل كبير لما نشربوا ما دافئ او كيميل انه يكون سخون كنخذوا ملعقه او ملعقتين على الريق آه كاينه طريقه ثانيه انا كنتبع الطريقه الثانيه هذه من عندي انا نشاركها معكم هو آه هو كناخذ كاس من الماء دافي يعني على الراق ومن بعد مباشرة ما كان ناخدش عسل مباشرة ولكن انا قرأت في كتاب الطب النبوي اللي قين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كياخد اما برد وكيحت فيه ملعقة عسل وكيخلطه وكيشربه مباشرة انا كنتبع هاد الطريقة ولكن أهم شيء أهم شيء هو تأكدوا تأكدوا تأكدوا ألف مرة أن الشخص اللي كتاخدوا من عنده العسل يكون صادق أن العسل يكون طبيعي يكون خام يكون صافي آه يعني, يعني حتى تكون عنده نتائج على صحتنا وما يكونش العكس فدائما تأكدوا أن العسل يكون طبيعي ومن الأحسن لو غير عضوي وإذا كنتوا يعني عندكم أي قصة أو تجربة مع العسل على الرقفة نرجو أنكم تكتبوه في التعليق أسفل الفيديو سنة سعيدة وكل عام وكل لحظة وكل تانية وكل ربشة عين وإنتما بخير you <laughs>